Ty jsi se rozhodnit. Úplně mě pobláznit, ty. Bruno, měj rozum, neblázni, prosím tě, nech to, neblď opravdu. Hele, tam. Hm? Nech to, Bruno, neblď. O oh, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ukrudníku, tak lehce mě nedostaneš. Ha? Oh, oh, prosím tě, už by to mohlo stačit. Já vím moc dobře, nad čem jsem. dej si tu paruku a přestaň s tím bláznivým výstupem. Filemone, pomoc, než se stane neštěstí. Uh, to je moc krásné, co jste mi řekla, brosie. Promiňte, že se nechovám jako chlap, ale jsem rozrušená. Hmm, ta a dokonce nemám ani kapesník. Je. C'est un hold-up, monsieur. Qui est ce monsieur, Francky? Le directeur. Eh bien, présente nous. Sundejte ze mě tuhle ženskou! Eh, co to děláte? Oh. Proč mě mučíte? Vy jste Bruno? Ano. Ah,